Ako biste na svoj EkoLeg dodali aktivnost chat, kliknite gore desno na omogući izmjene. Potom u onoj sekciji ili temi u kojoj želite dodati chat kliknite na dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs, s lijeve strane doberite chat i kliknite na dnu na dodajte. Naziv chat sobe koju ću ja napraviti će biti konzultacija. U uputama, odnosno u uvodnom tekstu, biste trebali napisati studentima što se od njih u tom chatu očekuje. Kako će ovaj moj chat predstaviti konzultacije, napisao sam kada se održavaju, koliko sati. Ono što je jako bitno, kao i za svaku drugu omega aktivnost, to što vi napišete u uvodnom tekstu neko vremensko ograničenje, ne znači ništa dok to dolje ne podesite u postavkama. Tako da ćemo to sada podesiti u ovom dijelu gdje piše chat sesije. Prvo, sljedeći chat ćemo zakazati, znači rekli smo ponedjeljak 6. travnja, i rekli smo da se odvijaju od 12.00. 12 Samo trajanje nećemo zadavati ovdje, ali ono što je bitno, u ovom dijelu gdje piše po novi sesije, umjesto ne objavlju zakazani termin za chat, stavit ćemo da se chat vrste konzultacije održava svakog tjedna u isto vrijeme. Opcija pohrani prošle sesije vam pomaže čuvanju zapisa o tome o čemu se radilo na prošljim četovima ili konzultacijama. Standardno zadano je da ta opcija nikada ne briši poruke. Savjetujemo da to ostavite. Ono što je isto bitno, svi mogu vidjeti prošle sesije postavka a, je standardno podešena na ne. U slučaju konzultacija i u slučaju da vi želite da studenti vide sadržaje prethodnih konzultacija, ovdje bi trebali staviti da. Ako stavite ne, onda samo vi vidite prošle sesije. Ja ću staviti na da i kliknuti na pohrani i prikaži. Ovdje sada imamo naš chat koji se zove konzultacije. Piše da se održava po nekakvom od 12 do 13 i da će sljedeća chat sesija biti pokrenuta 6. travnja, što je 5 dana od ovog trenutka kada ja to snimam. Ja ću sada kliknuti uh, na link koji se zove. Kliknite ovdje za pristup četu. I tu me već čeka jedan student. Ovo funkcionira kao bilo koji drugi čet. Vidite ime i prezime osobe. Ako je osoba stavila svoju profilnu sliku, vidite, li, vidite tada i, i njihovu sliku. A... Uh, ovo je jedno od češćih pitanja koje ćete dobiti i uživo, ali i oprilike na ovakvim chatovima. Znači, kada ćete staviti prezentaciju na omegu, Moje odgovor je danas na kodlaženog predavanja, otprilike u 15 sati. Drugo često pitanje koje vas može dočekati ili koje dobijete obično, je može li dvoje studenta zajedno obraditi jednu seminarsku temu? Moja odgovor je da može, ali da mi mora odgovoriti koja je to tema i zašto biste to trebali raditi u paru. Kada želite završiti sa četom, zatvorite prozor to je to